السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الحميد الخن ودي قناتكو Powerpoint Presentations مشروع اللي نقدمه لكم النهاردة بعنوان أعمدة البيانات أول حاجة نعملها نروح لقائمة Insert ونضيف شريحة جديدة بعدين نروح للفورمات Format Background ونختار التدرج هنحط هنا نقطتين النقطه دي هنسيبها بنفس الدرجه والنقطه التانيه هنخليها برضو بنفس الدرجه اللي فوق والنقطتين اللي في الداخل هنخليهم بلون فاتح كده بالنسبة للباك جراوند بتاعتنا بعد كده هنروح لقائمة انسيرت ومن الاشكال بتاعتنا هنضيف دايرة وانت بترسم الدايرة هنضغط على زرار الشيفت ترسم دايرة تقريبا بالحجم ده هنشيل الحدود الخارجية من النو اوت لاين وهنروح بعد كده لفورمات الاول هنختار شايب نختار درجة من درجات اللون الاخضر الغامق هي الدرجة دي بعد كده هنروح لفورمات Format Shape هنروح للاختيار الاختار الثاني هنا اللي هو Effect وهنروح على 3D روتيشن ونختار دي اللي هي اوف اكسس تو وهنخلي Depth هنا هنكتب خمسة وتلاتين. والفيبل هنخليها الراوند واللايت هنختار دي كده الشكل ده ممكن كبر الدايرة شوية كده الشكل ده اصبح ايه اصبح جاهز عندي خلاص هنروح دلوقتي لقائمة انسيرت مرة تانية ونضيف برضو ايه دايرة برضو نضغط على زرار الشيفت واحنا بنرسمها هنخلي الأوت لاين أبيض والفيل أبيض هنروح برضو للـ و 3 دي روتيشن ونختار نفس الاختيار 3 دي فورمات هنخلي دب هنا تقريبا ميتين وهننزل على اللايت هنخليها آخر واحدة عندي هنا واللي في النص هنا اللي هي الباودر والكنتور هنخليه ابيض وهنخلي السايس بتاعه نص ده بالنسبه للشكل التاني بقى عندنا كده هنحدد الشكلين وهنعمل لهم محاذاه من هنا او عن طريق فورمات الاين وهنحذيهم مع بعض سنتر الشكل الثالث هناخد الشكل اللي احنا رسمناه في البدايه ونعمل له نسخ كنترول دي بعد كده هنضغط زرار الشيفت وهنصغر الدايره دي شويه عشان تبقى متناسقه مع الشكل اللي فوق وهن وهنغير الدبس بتاعها من خمسه وتلاتين هنخليه خمسه بنفس الاعدادات بعدين نجيبها فوق الشكل هنا نحدد التلاته برضو ونعمل لهم محاذاه كده ده الشكل الاول ممكن دي نكبرها شويه كده الشكل الأول أصبح جاهز هنروح تاني لقائمة إنسيرت برضو هنضيف الشكل الدائري نضغط شيفت واحنا بنرسمه بس المرة ده دا هنرسم دايرة أصغر شوية وهنخلي الأوت لاين نو اوتلاين بعد كده هنروح للإفكت هنعمل نفس الإفكت بتاعنا وهنخلي الطول هنا في الدبس بتاعنا تقريباً. وهنروح لللايت هنخليها وارن والفيل كولر بتاعنا هنختار الكولر المناسب بالشكل ده هنبدا نحرك دي نحطها داخل الاسطوانه التانيه هنا في المنتصف بالشكل ده اصبح كده الشكل ده جاهز ناقص بس ان احنا نكتب فيه بعض المعلومات هنعمل تكست بوكس وهنكتب النسبة المئوية ونحدد نوع الخط امباكت نحولها باللون الابيض ده كده الشكل الاول بقى جاهز هنضيف بس مؤثر هنا انيميشن حركه على الشكل اللي في الداخل هنخليه ويب ومن الاسفل او فروم بوتوم ده بالنسبه للشكل الاول هنحدد الشكل الاول كله زي ما هو كده بعدين هنعمله له كنترول دي وهننسخه كمان مره بالشكل ده كده عندى خمس اشكال هنروح بس للشكل اللي فى الداخل ونغير الالوان بالشكل اللي قدامنا ده، نبدأ نغير الأرقام هنا ممكن نخلي دي تمانين دي ممكن سبعين خمسين خمسة وتسعين خمسة وعشرين هنروح للأنيميشن في الأنيميشن, الانيميشن بان هنلاحظ هنا إن عندنا الأشكال بس الكتابة هنا لسه ما عملنا لهاش حركه فديقدر نيجي على الكتابه هنا ونضيف لها حركه بالشكل ده بيزك زوم ونخليها تمشي مع اللي فوق هناخد الحركه دي ونروح لـ انيميشن بنتر اللي بيطلع او بنسخ الحركات نضغط عليه مرتين لاحظ معايا كده الشكل في النهايه بقى كده دلوقتي نقدر نضيف هنا خلاص نقدر نضيف هنا بعض التكست بوكس او الايكونز هنروح لقيمة إنسرت، ونضيف تكست بوكس الشكل ده بعدين هنروح لقيمة الاشكال نختار الشكل ده نوع أوتلاين، ونروح للتدرج نعمل له تدرج بنفس الالوان اللي فوق هنا هنشيل نقطة من دول خلهم 3 نقاط دلوقتي هنروح مرة تانية لقي قائمة Insert ونضيف تكست بوكس اللي هنكتب فيه التفصيل بتاعتنا هنا اخر حاجه هنعملها نضيف ايقونات لو بتستخدم اوفيس 365 تقدر من قائمه انسيرت تدخل على ايكونز وتختار الأيقونز اللي ماشيه مع المحتوى بتاعك هتحدد الأيقونات كلها اللي انت عملتها وبعدين تروح لقيمة فورمات ونروح هنا على الإفكت الجلو ونختار ده ونخلي اللون بتاعنا اللون الأبيض عشان تظهر عندنا بالشكل ده كده العرض بتاعنا أصبح جاهز